Така цистерна може вмістити 4 тисячі літрів води. Наповнюватимуть її у разі надзвичайної ситуації, розповідає заступник начальника водопровідних споруд Валерій Завірюха. За його словами, протягом години можна наповнити п'ять таких машин. В даному місті приєднується розгалужувати на п'ять пунктів. І з цих п'ять пунктів люди можуть набирати воду. То в відроч, то в коніці. Місцева жителька Наталія Трачук каже, не знає, де брати воду в разі надзвичайної ситуації. У нас в районі немає в селі є криниця, колонка і теж вона зломана. Надзвичайна ситуація може бути період повного знеструмлення міста, розповідає головний інженер міського комунального підприємства Хмельницькводоканал Станіслав Міхалець. За його словами, у такій ситуації в обласному центрі є вісім свердловин. Звідки й набиратимуть питну воду. З мобільних електростанцій будуть підключені насосні агрегати. Це пункти, де буде наповнюватися цистерни. Це буде і в південно-західний мікрорайон, буде вулиця Камінецька. і там будуть розташовані. будуть розташовані по вулиці Східна, будуть розташовані по вулиці Водопровідна, де ми з вами знаходимося, буде розташований такий пункт розливу по вулиці Прибузька. Вода зі свердловин придатна для споживання та технічних потреб, каже Станіслав Міхалець. За його словами, організувати підвіз води для мешканців міста планують у 30 локаціях. Повний список адрес ви зараз бачите на екрані. Це, зокрема, Хмельницька міська лікарня на вулиці Шевченка, пологовий будинок на вулиці Хотовицького, обласна лікарня на вулиці Пілоцькій. Одна машина курсуватиме за заявками, говорить Станіслав Міхалець. Це буде працювати цілодобово, і населення в цих точках зможе брати, якогось обмеження не буде, і це не варто робити, буде забезпечувати, скільки, ну, скільки людина може набрати, скільки для неї, для першочергових потреб необхідно. Місцевий житель Сергій розповідає, має родичів у селі. В разі надзвичайної ситуації, братиме воду там. В колонках в колонках, які є по місту, іншого варіанту немає. Ну і в селах з колодязів. Сьогодні в нас їх в експлуатації знаходиться 53 водорозбірні колонки, але якщо розглядати період повного відключення електроенергії і при зупиненні водопостачання міста, то в них водопостачання також не буде. Для гасіння пожеж рятувальники при потребі, розповідає підполковник служби цивільного захисту Сергій Яцик, пожежні машини наповнюватимуть водою з природніх водойм. Для цього використовуватимуть мотопомпи та напірновсмоктувальні і відсмоктувальні рукави. В умовах відсутності або нестачі води на місці пожежі рятувальники організовують забір та подачу її з природних водоймеш або штучних водоймеш, або водопірних веш, які розташовані поблизу. Як розповів Станіслав Міхалець, у до каналу зберігається добовий запас питної води. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.